a uh -huh. एक एक वीडियो उतर पर आप ये वीडियो चालू So we're gonna knock you Can't be the 4 at the heard The 8. ગૌત <laughs> <Surti vallai cauteli. laughs> ચાલો આગળ ધ્યાન આગળ જો એક સાત સાવધાન સાવધાન ઓ દાઈ યે યે યે અભી કા ફરી ગા ફરી ગા સો ઓ ભાઈ જય ભાઈ જોઈ લે ધખાડો બચ્ચા Ha ha ha. ભાઈ તમારે ટણા ટન તૈયાર થઈ ને આવવાનું છે તમારી સામે અરીસો છે બરાબર ચેકઅપ કરવાનો છે લિપસ્ટિક કરવાનું છે મેં લઈ ધાર્મિક બધા બધા જો આ જો વ્યવસ્થિત તમને આપણે એને એક સરાય પીટી હવે હાથ મૂકી દો હાથ મૂકવો હોય તો સાત ભાઈઓ તમારે પાછ છે આ લોકો આવું આઈ ગયા આઈ ગયા હવે રાખવા <test> <Dartmouth> <TF3> <Brother> દેવતા સર દેવતા ઓમ સ્વ તમામો વયમ રામ બાત પૂતા સ્વતંત્રતા દિવસ ની ઉજવણી થાય ને ત્યારે બધા છે આપણે બધા ક્યાંક ને ક્યાંક જોડાયે પણ આપણે સાંધીપની આવું થતું ને તો અમે એવું કરતા કે શ્લોક બનાવ્યો નાખતો એના ઉપર ચાર પાજ નું ગમે તે શ્લોક બનાવી નાખે કોઈ પણ છંદ એટલે ત્રણ કે ચાર દિવસની ઉજવણી હોય ને ચાર પાજુ બધા છોકરાઓ હોય પાંચસો છોકરા છે જ્યાં બે વર્ષ પછી પણ એ શ્લોક લખેલો હોય છોકરા આજે આપડે આ વખતે સ્વતંત્ર ના દિવસ અત્યારે યાદ છે રાષ્ટ્રપ્રેમ અત્યારે એમાં અલગ છે પાછા એમાં બહાર આવી રાષ્ટ્રપ્રેમ અને રાષ્ટ્રવાદ વચ્ચે પણ ખેદ છે હું જઈ આવું તો એ ખેદ થઈને જાઉં છું આની ભગવાન બે વર્ષ સુધી નરેન્દ્રભાઈ બહુ સારો ભેદ એના ઉપર જોજો સુબ્રમણ્ય બહુ સરસ સમજાવે છે ને રાષ્ટ્રપ્રેમ શું છે આપણે બધા જે કરીએ ને રાષ્ટ્રપ્રેમ જ છે રાષ્ટ્રવાદ નથી એક પંક્તિ બધી જ સંસ્થાનું સ્લોગન હોય સંસ્કૃત સ્લોગન તો હું વિચાર છું કે રામબાણ સ્લોગન હોવું જોઈએ ને જે માત્ર પર્સનલી વ્યક્તિગત આખું હોય તો કે એક છે સરસ છે શું તો કે નય રા માતૃભૂતા છે ને જે ત્રણ અર્થમાં છે એક તમે જે છે એક મેં જે અર્થ કહ્યો છે અભૂત ભૂત ધાતુમાંથી અભૂત હું એક રૂપ મારો વિષય કદાચ ન પણ સમજે પણ એ ભૂતકાળમાં નહીં જે થઈ ગયા આપણે જે ઉજવણી છે તેના ઉપર ીના રાજ્યવાસિ કાર્યક્રમો ભૂજને સારંગીર્વલે પલા સજ્જાશ પ્રિયર્મિકાસંકતા વિદા કાર્યક્રમ રચનાબા પાવનસિધો સ્વાતંત્ર્યે મુદા ભે રાજ્ય વાસ ધૃતિકારણ કરી અલગ અલગ રાજ્યો પછી કાર્યક્રમો શું કાર્યક્રમ થયો છે આનંદે છે રાતા ને ચાલતા આજે તમે ક્યાં બનાવ આપણે ણી